Pod plocikom drevený, paviliaše ja, s kohucikom, s červený. Išli ženy z panského, kúkali šejku, kúkali šejku, kúkali šejku, kúkali šejku, kúkali dolešika dolešíká čarno Tubem se ve ja voká ja voká š mno Javor javor bil mi prajce mi hanča peno Javor javor pi zrebo mi prajce mi hanča peno Nebudem ju byť, budem ju byť, to rána. Nebudem ju v koči božiť, koči božiť, ja. Ani v oči, ani v korbe, nebudem si, nebudem si u mne dobre. Ani v koči, ani v korbe, nebudem si, nebudem si u mne Jako ruku drevenu U zemce bit, jako suku Jako suku milenu U som bil nebijem Hančo moja, ženo moja, ljubim jace U som bil nebijem Hančo moja, ženo moja, ljubim jace